بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين إلى كل من يريد المهدي المنتظر ويريد حياة أفضل فليتبعني في هذه القناة فهذه القناة جعلناها للمهدي المنتظر خالصة بها جميع الحقائق الإلهية التي لم يطلع عليها أحد سواكم الآن وحصريا على قناة أمل مصر هي القناه الوحيده والحصريه التي تتحدث وتتنبأ التنبؤات الصحيحه عن المهدي المنتظر ان شاء الله وحول مجيئه ماذا يفعل وكل الامور الخاصه به سوف تجدوها على قناه امل مصر ان شاء الله وفي اكثر من 200 فيديو مسجله في القناه وعليها جميع الاسئله والاستفسارات عن المهدي المنتظر ان شاء الله فنرجو منكم التعليق والتجول في القناه والاستماع الى الفيديوهات وحس الجماهير الباقيه منكم على الاشتراك في القناه ودعوه الناس الى هذه القناه حتى نكون كبيرة نستطيع معها ظهور المهدي المنتظر إن شاء الله بعلامة الخير وهو خروج الملكة كيلوباترا إن شاء الله ولن تخسروا شيئا في حالة يعني اشتراككم في القناة ودعوة الناس ونشوف البحث ده هيوصل بيكم في النهاية إلى الحقيقة الكاملة بإذن الله فكونوا معي وكونوا مع الله إن شاء الله سوف نصل إلى ما نريد ويخرج المهدي المنتظر بإذن الله وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله تليفون 012 85 789 734 محدثكم أمل حسني من مدينة الاسكندرية جمهورية مصر العربية ونتمنى منكم جميعا المساعدة في القناة وحس الجماهير الباقية منكم على الاشتراك والاستناء إلينا إن شاء الله حتى يصلكم كل جديد بإذن الله وهذا ما نرجوه منكم أعزائي المستمعين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته